Prima reachie de la Bruxelles, vice din din Parlamentului European, acuzații grave legate de motivele pentru care Iohannis trimite legile justiției la CCR. Presubliniere dintele Parlamentului European, Ion Mircea Pascu, a lansat o serie de acuzații la adresa presubliniere dintelui Claus Johannis, după anuncul făcut de subliniere statului privind trimiterea pachetului legilor justiției la Curtea Constituțională sublinierei sesizarea Comisiei de la Venecia. Eu cred ca, din amestecul întreburile CCR ce de astăzi, asta se cheam cumva tot respectarea independentei justiției, important nu nu este îndemnul să judece chipzuit complet superflu, deoarece toate deciziile CCR ce sunt bine cumpnite, cât celsa să nu se gerăbeasc, ca să se câtinge cât mai mult timp pana la aplicarea legilor. Aceror miza apar să fie cele 2.000 la 3.000 de dosare de magistrai, care ar trebui astfel să treacă de la DNA la noua structură, a scris Pascu, europarlamentar PSD, pe Facebook.